Ένα σε όλους, Επίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά, υγιείς, καλή εβδομάδα, με υγεία. Ε, θα ξεκινήσουμε και θα λέμε τα ζώδια μας, τους πλανήτες και όπως έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Ε, γιατί έρχεται σύντομα την Παρασκευή η έκλειψη, μαζί με την Παντσέλινο, οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εδώ και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ο Ήλιος είναι στο σκορπιό, Σελήνη στο Κρυό, Ερμή στο σκορπιό, άφροδιτη στον Εγώκερο, ο Άρης στο Σκορτιό, Δίας στον Ιδροχώ, ο Κρόνος επίσης, Ουρανός στον Ταύρο, Ποσειδώνας στους εφθές και ο Πλούτανας στον καιρό. Λοιπόν, θα, πούμε, θα ξεκινήσουμε με τον Κρυό. Καλησπέρα και στα παιδιά που μπαίρναν. Λοιπόν, κρυέ μου, είσαι ανασφαλή λόγω και της έλλειψης στο ζώδιο του τάβρου, αλλά επειδή είσαι εξαιρετικά μπερδεμένο και αγχωμένος, κάνεις και πάρα πολλά λάθη και στην εργασία σου και στα οικονομικά σου. Οι αποφάσεις που πρέπει να παίρνεις καθημερινά σε αποσυντονίζουν. Γνώμη μου λοιπόν είναι... Αν σταματήσει να υπεραναλύεις αυτή την εβδομάδα, τα πάντα ε, και λειτουργεί μηχανικά. Θα είσαι σε θέση να τα πάρει πιο γρήγορα και πιο εύκολα τη πέρα. Τώρα, εστηματικά. Έχει διαλέξει σύντροφο στην ουσία, αλλά δεν γίνεται να σταθεί πλάι του χωρί υποψή. Και εκεί βγάζει ανασφάλεια. Θα σου πρότεινα να μην βάζει άλλε σκέψει στο μυαλό σου, τουλάχιστον για τώρα για να μην μπερδεύεσαι. Οικονομικά και επαγγελματικά. Είσαι ανήσυχος στο κομμάτι των οικονομικών, αλλά επειδή είσαι σκληρός ή σκληρή στην εργασία σου, μη φοβάσαι, εκεί θα έχεις να λαμβάνεις. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Δώστε μου ένα λιπτό. Θα πούμε στον τάβρο. Λοιπόν, τάβρα μου. Αυτή την εβδομάδα είσαι μέσα στα ανέβρα. Δεν είναι αυτό τυπικό για εσένα, γιατί επηρεάζει αρκετά, επηρεάζει αρκετά μάλλον από τη σελίδια και έκλειψη. Διάφορα θέματα ταλανίζουν το μυαλό σου και δεν μπορεί να βρει λύσει. Όπω είναι τα οικογενειακά και τα θέματα τη δουλειά. Ε, είσαι δυνατό όμω σχεδόν σε όλα αυτά, οπότε δεν χρειάζεται να σκά σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι. Στα αισθηματικά, μιλάμε πάντα για του σταύρου. Εδώ έρχονται νέα πράγματα. Θα ξεκινήσεις από εκεί που τα πράγματα ήταν λίγο περίεργα για σένα, να έχεις πρόσωπα ενδιαφέροντος στη ζωή σου. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσεις και κάτι καινούριο. Στα επαγγελματικά και οικονομικά, εδώ δεν θέλω και πολύ να σκέφτεσαι λόγω της έκλειψης. Βλέπεις πράγματα μέσα στη δουλειά σου που σε εκνευρίζουν και σε προβληματίζουν. Αλλά δεν θέλω να πάρει καμία θέση και να και να κάνεις απτόητο στη δουλειά σου ΟΚ ε, okay. και στα οικονομικά δεν σε λες ότι έχεις και κανένα σοβαρό πρόβλημα οπότε ουσιαστικά είσαι σε καλά επίπεδα αν τα προβλήματα και τα οποία είπαμε παραπάνω Τώρα θα πούμε στους Δίδυμους Δίδυμέ μου, εσύ αυτή την εβδομάδα δεν είσαι και ότι καλύτερο έχει βγάλει φύση λόγω της έκληψη. έχεις νευράκια κι εσύ και είσαι και μπερδεμένο. Αλλά εκεί που έχεις ε, τον στο μανίκι σου Είναι ότι επειδή μπορείς να παίξεις σε πολλά ταμπλό Σε ανακουφίζει από τα προβλήματα της καθημερινότητας Παίξεις σωστά το χαρτί σου Αισθηματικά Στα ερωτικά σου είπαμε ότι έχει ρέντα Αλλά επειδή είσαι λιγουλάκι λίγο έτσι και ζηλιάρης Προσπάθησε λίγο να το μειώσεις με κάποιο τρόπο να μπορέσει να περάσει καλύτερα Λοιπόν, οικονομικά και επαγγελματικά, και μιλάμε για τους δίδυμους, ε, οικονομικά δεν έχεις πιάσει και τον τζόκερ, αλλά είσαι σχετικά ok. Στη δουλειά σου όμως πρέπει να βάλεις κάποια πράγματα σε τάξη, γιατί λόγω της πίεσης που σου ασκούν, κάνεις κάποια λάθη. Καρκίνη. Καρκίνη μου, σε έναν λόγω της έκλειψης που σε προβληματίζει στον τομέα των σχέσεων. Γενικά, δηλαδή... Και των ατόμων που είναι στο οικογενειακό σου περιβάλλον και στα άτομα όμω τα οποία σε ενδιαφέρουν. Σε κάνει να έχει δεύτερε σκέψει για τον κόσμο που είναι δίπλα σου. Λόγω των συζητήσεων και των νέων που μαθαίνει από γύρω σου. Προσπάθησε να μην ακούς κανένα και για κανένα λόγο και θα περάσει και αυτή η εβδομάδα. Στα αισθηματικά, τώρα εδώ είμαστε σε καλό σημείο έλεγα. Αυτό που θέλω όμω να προσέξει για να μην γίνονται παρεξηγήσει είναι η συμπεριφορά σου. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Ο τρόπος που αντιδράς. Ε, μοιάζει στους άλλους ε, υπερβολικό, θα πω. Δεν ξέρω. Δείξε λίγο προσοχή εκεί. Λοιπόν, οικονομικά και επαγγελματικά. Ε, ο τρόπος που αντιδράς, ε, είπαμε, ε, στα ερωτικά, στα αισθηματικά, είναι και ο τρόπος που αντιδράς και με οτιδήποτε γίνεται σε θέματα δουλειάς. Δηλαδή, και εκεί υπερβάλλεις για κάποιο λόγο. Αν δεν δώσεις ε, βάση στα κουτσομπολιά, θα είσαι και okay. Επίση στα οικονομικά δεν έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είσαι σε μόνιμη σταθερή βάση. Και αυτό καλό είναι. Από το να μπέφτουμε οικονομικά, το πρώτοι μόνο, να είμαστε σταθεροί. Λοιπόν, είπαμε για τους καρκίνους. Θα πούμε τώρα αυτά λιονταράκια. Ε, λιονταράκια μου, αυτή την εβδομάδα θα είναι αρκετά πιεστική για εσάς. ε Λόγω της έκλειψης, επηρεάζεστε κι εσείς. Και πρώτον, ξεσπάτε και μέσα στο οικογενειακό σας περιβάλλον, και μέσα στη δουλειά σας όμως. Αν παραμείνετε με τον οποιοδήποτε τρόπο αμέτωχοι σε ό,τι ακούτε και σε ό,τι γίνεται, θα είσαστε σε καλά επίπεδα. Αλλιώς, δεν σας βλέπω να ξεμπερδεύετε πρόσφατα. Να πούμε στα αισθηματικά. Τώρα, στα ερωτικά σου, εφόσον έχεις πάρει τι αποφάσεις σου, ε, να είσαι μαζί με κάποιου ανθρώπους, δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίσεις να παραμένεις το ίδιο σημείο. Για εσά που είστε δεσμευμένοι, προσέξτε τι αντιπαραθέσει με το εταιρονομιστή. Δεν θα βρείτε το δίκιο σα. Ε, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά και οικονομικά, έχετε κάποια θέματα να επιλύσετε εδώ στη δουλειά. Δείξτε προτεραιότητα στα ζητήματα τη εργασία σα και, και το κομμάτι των οικονομικών, για να μπορέσετε να κάνετε αργότερα τι κινήσει που θέλετε εσεί. Γιατί, αν δεν τι κάνετε, θα είναι πολύ δύσκολα αργότερα να τι ανατρέψουμε. Να πούμε στου Παρθένους μας. Λοιπόν... Παρθενάκια μου, ξέρω ότι τα έχετε βρει σκούρα όλο αυτό το καιρό αλλά θα κάνετε δυστυχώς υπομονή και αυτή την εβδομάδα. Ε, σας επηρεάζει και εσάς και όχι θετικά αυτή η έκληψη με νεύρα και με σκοτούρες και, και με χάλια νέα και με ένα άγχος περίεργο που έτσι σας αποσυντονίζει ε, υπάρχει, όμως, ένας τομέας σε εσάς που ε, σας δίνει αρκετή χαρά. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, ε, ελπίζω να κάθεστε κι εσείς αναπαυτικά, να πίνετε το καφεδάκι σας και να ακούτε. Ε, ούτως ή άλλως, live είναι. Αν θέλετε κάτι να πούμε μεταξύ μας, το λέμε. Δεν υπάρχει ε, λόγος να κρατηθούμε. Ούτως ή άλλως, εδώ μια μεγάλη οικογένεια είμαστε οπότε οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε ε, ή δεν έχετε καταλάβει κάτι ή θέλετε να ξαναπούμε κάτι με εδώ για να μιλήσουμε Εξάλλου ε, χαίρομαι και για τους ε, νικητές της ε, Παρασκευής Μπράβο παιδιά, σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα Οι συναντήσεις ξέρετε ότι πάντα είναι προσωπικές οπότε δεν μπορούμε να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό ε, Λοιπόν, είχαμε μείνει στου Παρθένους και λέγαμε για ένα τομέα, ο οποίος είναι καλός για εσάς, ε, αισθηματικά. Ο τομέας, λοιπόν, ο οποίος ευνοείσα είναι αυτός. Είναι τα ερωτικά σου που με κα, κάποιο τρόπο περίεργο σε κρατούν ακόμα στα πόδια σου. Ε, λόγω της εμπιστοσύνη και του ερωτισμού αυτής της εβδομάδας καλύπτει, στην ουσία, τα υπόλοιπα κομμάτια που σε ενοχλούν. Αυτό, φίλε μου, χρησιμοποίησέ το. Λοιπόν, επαγγελματικά και οικονομικά, και μιλάμε για τους παρθένους, παιδιά, Επειδή είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα στα οικονομικά. Καλύτερα να εστιάσετε λίγο στον τομέα της εργασίας, αλλά και εδώ θέλω περισσότερη προσοχή. Δηλαδή, ε, μην ασχοληθείς για κανένα λόγο, και εννοώ πραγματικά για κανένα λόγο, με διάφορα λόγια και οτιδήποτε άλλο φτάσει στα αυτιά σας. Ε, απλώς δεν θέλω να βρεθείτε εμπλεγμένοι από το πουθενά okay. Λοιπόν, τα πόστους ε, φίλου μου, του ζηγούλιδε, αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να πιω και εγώ μια δουλειά καφέ. Λοιπόν, ζηγούλιδε. Εδώ τα πράγματα θα πω ότι είναι πολύ δύσκολα για εμά και μιλάω και για εμένα. Η ψυχολογία μας έχει ξεπεράσει πλέον ακόμα και τον πάτο. Κάνουμε λίγο χιούμορ γιατί δεν μας βλέπω πολύ καλά. Ε, είμαστε ανήσυχοι σε οτιδήποτε αφορά πρώτον τα οικονομικά μας, που στην ουσία είναι ανύπαρτα. Okay. Και δεύτερον, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τον τελευταίο καιρό, ε, είμαστε, και αν δεν το έχουμε ξεπεράσει δηλαδή και αυτά, στα πρόθυρα νευρική κρίσεως. Λοιπόν... Ό,τι η έκλειψη εμφανίζεται, ό,τι η πανσέλινος εμφανίζεται, ό,τι και να γίνει, πάνω μα θα πέσει. Εντάξει, οκ, okay, έλαιος πια. Φτάνει. Έστηματικά, Λοιπόν, εδώ, λόγω της πίεσης που έχουμε, και εννοείται πως δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε φυσιολογικά πλαίσια και επίπεδα του ζυγού, όπως τα λέγαμε. Οπότε, μία, μία πιέζουμε το τέρι μας, μία τους παρατάμε στα κρύα, μία... Θέλουμε να του πλακούσουμε τι Λοιπόν, βάλτε λίγο το, το ερωτικό σα να δουλέψει και θα δείτε σε αυτή την περίπτωση ότι θα αρχίσει να λειτουργεί υπέρ μα. Η σηγί, ξέρετε, ακριβώ τι σα λέω, δεν χρειάζεται να εντρυφή εκεί, γιατί ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε και πάνω στο, στο ερωτικό. Χίλε φορέ καλύτερα. Ξέρετε, πάρα πολύ καλά το λέω, έτσι. Ε, λοιπόν, να μπούμε λίγο στα επαγγελματικά και οικονομικά. Και τι γίνεται εδώ, Οκ. Okay, στα οικονομικά. Ε, Άρχισα να συζορεύονται και τα χρέη και οι υποχρεώσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι γι' αυτό. Οκ, okay. να μην τα πολύ λέω okay. και αρχίζω και κνευρίζομαι. Γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, οκ, okay. ωραία. Λοιπόν, αλλά ε, δώστε ότι μπορείτε μόνο στις πάγιες υποχρεώσεις και μετά βλέπουμε. Ε, δεν θα πέσουμε και από τον τρίτο επειδή χρωστάμε. Χρωστά ο κόσμος, οπότε είμαστε και εμείς κομπλέ. Ας μπούμε και εμείς εκεί. Λοιπόν, όσο για τα επαγγελματικά, ε, αυτό το χαρτί που έχουμε πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Γιατί μπορεί η δουλειά να βλέπουμε εμεί ότι δεν είναι στα καλά τη, και εννοώ την οποιαδήποτε εργασία που έχουν ζυγεί αυτή τη στιγμή. Και ω συνήθω δεν έχουμε μία. Λοιπόν, ε, αλλά επειδή ακόμα δεν έχει φανεί τι ακριβώ κάνουμε, τι ακριβώ δουλειά κάνουμε, δηλαδή πώ έχει αντίκτυπο στου υπόλοιπου που δουλεύουν μαζί μα ή τους γύρω μα. Πιστέψτε με, ε, θα καταλάβουν σε λίγο καιρό πόσο σημαντική είμαστε ο καθένας στο δικό του τομέα, φυσικά, έτσι. Ε, ελπίζω να καταλάβετε τι είπα, μιλήσαμε για τους ζυγούς και για μένα δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είναι σκορκοί. Λοιπόν, σκορκοί μου, ε, και εσείς επηρεάζεστε από τη συγκεκριμένη έκλειψη, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ποια είναι, ποιο είναι το πλούο εδώ, ότι εσείς δεν επηρεάζεστε αρνητικά. Περίεργο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναλάβετε εσείς το ρόλο του δικαστή και να δώσετε τις αποφάσεις σας σε άτομα που πλέον δεν θέλετε να είναι μέρος της ζωής σας. Αυτή την εβδομάδα πρέπει να κάνετε επιτέλους αυτό το, το, το περίεργο ξεκαθάρισμα. Έχετε ένα δυνατό ένστικτο, αλλά μπερδεύεστε με τις συμπεριφορέ και έτσι δεν μπορείτε να, να δείτε στην ουσία καθαρά. Διώξτε λοιπόν τον κόσμο που εσείς θέλετε. Είναι τρομερή ευκαιρία για εσάς αυτή η έκλειψη και πιστέψτε με είναι λίγο περίεργο αυτό που λέω. Λοιπόν, στα αισθηματικά, οκ, okay, είσαστε αρκετά πιεσμένοι και στην ουσία νιώθετε μόνοι. Λοιπόν, εδώ τι προτείνω. Να το τέλη σας, να βγάλει το φίδι από την τρύπα και αράξτε. Όπως με ακούσατε για τους ε, δεσμευμένους, υπάρχουν κάποια άτομα από το παρελθόν που θα ξεκινήσουν και θα σας θυμηθούν. Λοιπόν, το θέμα εδώ ποιο είναι. Να θυμηθείτε εσείς πρώτοι τι σα έκαναν και τους εξαφανίσατε ή εξαφανίστηκαν γενικά. Λοιπόν, επαγγελματικά και οικονομικά, τι γίνεται εδώ. Ε, Οκ, okay, είσαστε αρκετά πιεσμένοι, η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν διαρκώς ε, καθυστερήσει τα επαγγελματικά, ε, αλλά θα δείτε ότι από τα μέσα αυτής της εβδομάδας θα αρχίσουν σιγά-σιγά με κάποιο τρόπο σταθερό να ξεκινάνε να ανεβαίνουν και τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Δώ, δώστε λίγη βάση εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για εσάς να ανέβει το κομμάτι και να σταματήσουν όλες αυτές οι καθυστερήσει στα επαγγελματικά και στα οικονομικά. Οκ. Okay. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς. Λοιπόν, θα μπούμε στο Ξώτες τώρα. Ε, το Ξώτη μου, αυτή η εβδομάδα είναι αρκετά πίεστης για 1. Σε ό,τι αφορά τα θέματα βέβαια της καθημερινότητας, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι ήρεμο και έχεις ήρεμος ή ήρεμη. Μην φανταστείτε, είναι και για τα δύο φύλλα. Λοιπόν. Έχεις ξεσπάσματα έτσι, κρίσεων και δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα αυτά... Ε, δεν μπορείς να βγάλει βγάλεις άκρη στην ουσία. Αυτό όμως που μπορεί να σε κάνει να χαλαρώσεις και πρέπει να το ξέρεις, ε, είναι οι φίλη σου, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Αν μπορέσεις να βρεις χρόνο μέσα σε όλο αυτό το λεφούσι της καθημερινότητας, να βρεις χρόνο να του δει, θα αποφορτιστείς και σιγά σιγά θα επανέλθεις γύρω στην πέμπτη, θα σου έλεγα, στα κανονικά σου επίπεδα. Λοιπόν, στα αισθηματικά. Εδώ, φίλε μου, έχεις νεύρα. Και επειδή λόγω της έκληψη της συγκεκριμένη, δεν κι εσύ με το σωστό τρόπο, έτσι, και αν μα την Παναγία υπάρχει και ο σωστός τρόπος, ε, θα έχεις μουρμούρα, θα έχεις διαφορά, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να ηρεμήσεις. Παιδιά, μιλάμε για το τοξότητες. Λοιπόν... Ε, Τώρα, ε, το δεν θα σου πω πώς θα ήρεμήσεις ξέρεις πολύ καλά τον τρόπο εσύ. Επαγγελματικά, τώρα και οικονομικά. Στα οικονομικά σου, οκ, okay, είσαι σε καλά επίπεδα. Δεν είσαι κολάτσες, ούτε πίπεδονιάρχου, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ε, στη δουλειά σου όμως, λόγω ε, διαφόρων αλλαγών που εσύ απεχθάνεσαι στην ουσία, δεν μπορείς να λειτουργήσεις ε, με το δικό σου τρόπο και είσαι κάπως. Λοιπόν, Άσε τα μούτρα, γιατί δεν μπορείς εσύ να αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή, οπότε μην και μην τρελαίνεσαι. Και μπε, ξεκίνα και μπε στην ουσία στο πρόγραμμα όπως οι άλλοι. Είναι λίγο περίεργο αυτό που σου λέω, αλλά θα σε βοηθήσει. Ε, θα πούμε εγώ εγώκερους. Λοιπόν, αυτή η εγώ εγώκεραι σε κάνει να είσαι λυπής. Σε κάνει να είσαι και απογειρετευμένος με τα περισσότερα θέματα που αφορούν τη ζωή σου, είτε είναι οικογενειακά, είτε είναι ερωτικά. Θα καταλάβεις όμως, προς τα μέσα της εβδομάδας, πως δεν είναι όλα μαύρα, όπως τα βλέπεις εσύ τώρα. Μικρές χαρές, και είναι περίεργο, σε βοηθάνε σε αυτό και εμφανίζονται από το πουθενά. Έχει λίγο το νου σου εκεί, γιατί δεν είναι όλα άσχημα. Τώρα, στο κομμάτι το αισθηματικό, ε... Θα μπορούσες άνετα να είσαι στα ερωτικά καλά, αν έβαζε λίγο στην άκρη αυτά που σε βασανίζουν και επειδή σε βγάζουν εκτός σε εαυτού, τα βάζει με τον άνθρωπό σου και καυγαδήσεις χωρί την ουσία, χωρίς, χωρίς να υπάρχει καμία, καμία ουσία, ρε παιδί μου. Ε, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο λόγος, εν Προσπάθησε να βρεις μία ισορροπία εδώ, έτσι να ισορροπήσεις λίγο τα πράγματα για να μπορέσεις και εσύ να είσαι καλά, και το τέρι σου να είναι καλά ή ο άνθρωπο ο οποίο ενδιαφέρεσαι. Μιλάμε για του τους. Εγώκερους. Λοιπόν, ε, επαγγελματικά και οικονομικά. Αυτή εδώ η εβδομάδα δεν μπορεί να σου προσφέρει και πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σου. Αλλά και τα οικονομικά, έτσι. Και τα παίρνει κι η μπάλα και οι δύο. Δεν ε, κάνει καμία κίνηση εδώ εφόσον δεν είναι η έκλειψη συγκεκριμένη με το, το μέρο σου. Τώρα. Θα μπούμε στους φίλους μου, τους Ιδροχώους. Ε, λοιπόν, Ιδροχώε μου, αυτή την εβδομάδα ε, σε βρίσκει λίγο πιεσμένο, ε, ανασφαλή, ανικανοποίητο. Ε, αλλά όχι σε μία μεριά, σε όλους τους τομείς σχεδόν. Ε, αν μπορείς, για να αισθάνεσαι λίγο καλύτερα, μέχρι να φύγει αυτή δηλαδή η έκλειψη, έτσι, ε, προσπάθησε να μην δίνεις σημασία... Ε, βασικά καμία σημασία σε καμία συζήτηση και μείνε ουσιαστικά λίγο, προσπάθησε να μείνεις μόνος για, γιατί το λέω αυτό, για να μπορείς να κινηθείς λίγο ελεύθερα δεν χρειάζεται να πάρεις μέρος, ούτε σε, βγα, σε καυγάδες, ούτε σε έτσι, αντιπαραθέσεις ε, δεν χρειάζεται, γιατί δεν θα, σου βγα, δεν θα σε βγάλουν πουθενά λοιπόν, στα αισθηματικά, λόγω της, της, της ρημάτας της έκληψη, Αρχίζεις και βλέπεις και λίγο καχύποτα το τέρισου ε, Και πίστεψέ με, αυτό δεν θα σου βγει σε καλό. Ε, αυτό που μπορείς να κάνεις όμως, είναι να αφαιθεί στα χάδια, στη περιποίηση και την τριφερότητα Αυτό χρειάζεσαι τώρα. Και όχι να καυγαδήσεις και να κοιτάς τον άλλον περίεργα ότι κάτι σου κρύβει. Okay. Τώρα, στο οικονομικό και επαγγελματικό, στα οικονομικά, είμαστε καλά. Αυτό που θα χρειαστεί όμως να προσέξεις είναι στην εργασία σου. Βαδίζει σε περίεργες έτσι, καταστάσεις ε, μεταξύ, τι εννοώ, μεταξύ συνεργατών και ανθρώπων που είναι ανώτερη σε θέση. Πρόσεξε λίγο εκεί, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση αυτές τις μέρες. Λοιπόν... Ε, Πούμε και στους τελευταίους, οι, οι οποίοι μηχθείς. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σου πω. Σταμάτα να λες άσχημα και βαριά λόγια σε ανθρώπους που θέλουν μόνο να σε βοηθήσουν. Θυμήσου, αυτό σου εξηγώ, θυμήσου πώς χάρισε αυτούς σε κάποιους βασικά είσαι ακόμα καλά. Okay. Δείξτε επίσης προσοχή σε επικοινωνίες και μεταφορές. Ε, και τι εννοώ με αυτό, θέλω να είσαστε έξτρα, έξτρα, έξτρα προσεκτικοί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τις επικοινωνίε σας, γιατί θα γίνουν πολλές παρεξηγήσεις και λάθη, λάθη συγγνώμη, στις μεταφορές. Δηλαδή, είτε παίρνω το μηχανάκι, είτε παίρνω το αυτοκίνητο. Προσέχτε λίγο στον δρόμο, προσέχτε γενικά εδώ. Θέλω να προσέξετε. Λοιπόν, ε, στα αισθηματικά, εδώ αποφάσισε επιτέλους, έτσι, Πώς δεν δείχνεις τη δέουσα ερωτική προσοχή στο τέρι σου. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία μαζί. Και ψιλοδιόρθωσες η αλήθεια είναι λίγο τα πράγματα εκεί επιτέλους. Mm. Λοιπόν, αν δεις ότι έχεις κάποιες ειδήσει από άτομα του παρελθόντος, απλά κάνε αυτό που ξέρεις πάρα πολύ καλά, εξαφανίσου. Ή μη δώσει καμία μα καμία όμως σημασία. Δεν έρχονται για καλό. Λοιπόν, αν εσύ δηλαδή κολλακεύεσαι με το συγκεκριμένο γεγονός, δεν είναι για καλό. Πίστεψέ με. Λοιπόν, ό,τι αφορά το οικονομικό και επαγγελματικό, είπα, κουτσά, στραβά, ανάποδα, οκ; okay. στα οικονομικά έχεις ένα περίεργο τρόπο, έτσι, ώστε να βρί, βρίσκεις και να κινείσαι. Και εννοώ για τα οικονομικά. Λοιπόν, και μπράβο και καλά κάνεις. Στα επαγγελματικά έχεις κολλήσει, αλλά δέχεσαι προτάσεις, οι οποίες είναι δελεαστικές για εσένα. Αυτό που θέλω εγώ, τι θέλω να κάνεις. Μη συμφωνήσεις πουθενά και πρώτον, βάλε ε, όλους τους παράγοντες αυτούς κάτω, εφόσον βέβαια γίνουν αυτές οι προτάσεις, ε, μέχρι να περάσει αυτή η εβδομάδα. Γιατί η έκλειψη δεν βγάζει κάτι καλό, οπότε θέλω λίγη προσοχή εκεί να ρίξεις. Τώρα, εγώ κάπου εδώ, θα σας χαιρετήσω, αλλά να ξέρετε, επειδή το γραφείο τι θα παραμείνει μέχρι και το πρωί, δηλαδή ε, λειτουργούμε πλέον σε 24 ώρες βάση, ε, είτε με τις γραμμές, είτε με, το, με τα μέσα, ε, μπορείτε να μου μιλάτε ανά πάσα ώρα και στιγμή και επειδή αυτές οι καταστάσεις για όλους μας είναι δύσκολες, δηλαδή πολλοί κόσμοι ε, λόγω των εμβολιασμών και αυτά δεν θα το περαιτέρω. Ε, Του είναι δύσκολο, παιδιά, να κυκλοφορούμε όλοι και να δίνουμε χρήματα για Rapid ή για οτιδήποτε άλλο χρειάζονται συγκεκριμένα άτομα και να μην μπορούμε να κάνουμε ε, τη δουλειά μας στην ουσία. Οπότε το εγώ, το γραφείο, έτσι, ε, θα εξυπηρετήσω όπως θέλω εγώ. Δεν θα δώσω σε κανέναν από αυτούς καμία ικανοποίηση. Οπότε το γραφείο μου θα παραμείνει ανοιχτό 24 ώρες το 24 ώρο. Ό,τι λοιπόν χρειαστείτε, ε, θα βρίσκομαι εδώ. Είτε είμαι στα τηλέφωνα, είτε είμαι στις γραμμές, είτε στο Instagram, παντού. Οκ. Okay. Τα live από εδώ και πέρα θα γίνονται πιο συχνά. Επίσης, θα με βλέπετε. Θα υπάρχουν και υπότιτλοι, οι οποίοι θα μπαίνουν αργότερα στα βίντεο, λόγω του live, γιατί δεν παίρνουν αυτόματα. Οπότε, κάθομαι και τους γράφω εγώ. Ε, για όλα αυτά τα άτομα τα οποία είναι στο εξωτερικό και δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς λέμε, οπότε πρέπει να μεριμνήσουμε και για αυτούς. Λοιπόν, ε, επίσης η κλήρωση γίνεται η μεγάλη κάθε Παρασκευή, χώρια ή άλλες κληρώσεις που γίνονται εξτρά για ερωτικές συνέστριες ή οτιδήποτε δωράκι θέλετε εσείς, αλλά αυτή η αλλες κληρώσει που γινονται εξτρα για ερωτικες συνεστριες η παιδιά της Παρασκευής είναι μεγάλη. Δηλαδή τι εννοώ ότι έχετε στα χέρια σας ένα ατού 80 ευρώ και πιστέψτε με δεν είναι λίγο. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ να σας χαιρετήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και για τα καλά σας λόγια και για την παρέα την οποία μου κρατάτε ε, και θα είμαι πάντα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια σε όλους.